वेलकम न्यू सब्सक्राइबर असलकम बेबी ग्रेवी नान नान के साथ बटे क्वैल मिंट सॉस मिंट सॉस ये क्या है क्या दुख खूबसूरत है कड़ी पकोड़ा کڑھی پکوڑا لک از ویری نائس بیوٹیفل اینڈ بٹیر ہنٹ اور ساتھ میں نان ہوں کیا بات ہے مزے سے کھائیں مزے سے انجوائے کریں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آپ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں شارٹ ویڈیو اللہ حافظ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو